Zornička, Poď u mne zornička Bila v blízko Také je je disko Trochu ťa rozhýčka Vysokozornička Níčka je stolička Pri vysoké prsťach A ke sa dnes rozhýčka Zorni sa trošička pozornička. Všetný rok, bolí, si nisi prvnička, vysokozorníčka, pozor daj ánička, ešte vyššie nebo, je tak sú tá lebo, zavrská branička, do, blíny, do ani dbá na tremúť. Yeah. Yeah.